كذا هذا اللي جرى اجى النوبه ينكل بوعد اللامي ابو ربع لحيه ورباط وراح نجي نقول لكم ليش ابو ربع لحيه ورباط شويه شويه راد ينكل بي طبعا اكو امور كلش كبيره بس هو ذكر الزغيره منها ووصلنا كثير من الامور احنا الامور الشخصيه فلس من نشتريها زبلح حجايه وحدة عليه. قال وعد اللامي ليش اطردت مرتك بالباخرة ليش اطردت مرتك بالباخرة وعد اللامي دزلي الرسالة. قال تعرف هذا منه؟ قلت له هذا البعثي. قال إيه هو؟ ليش قال لي هو؟ <تصفيق> لأنه يدري ما يعرف هاي القضية إلا هو. عرفته لان صارت مشاكل وكذا وكذا واجتمعوا وما ادري شنو وما ادري منه كلها اعرفها كلها بالتفاصيل. زين الان انا اسال سؤال هذا اللي عنده غيره وعنده دين وعنده اخلاق يروح بعد الغرفته هذا؟ سؤال بسيط تروح يم واحد يقول لك ليش طردت مرتك بالباخره؟ تروحون يمه بعد اخواننا؟ ماكو عاقل يقول اروح يما او اروح بغرفته او ادعمه او ادعم مشروعه لان هذا ما عنده خلق نبيل الوحيد والغرفة الوحيدة اللي دافعت عن هالأمور السخيفة اللي طرحها هي غرفة الغدير غرفة الغدير وتكلمنا قلنا له اذا ات الرجل اخذ المايك خلو قلب. طبعا عدة كانت أسماء كثيرة هذا البعث السوري رفيق ومن جملتها أم كامل رجال عدة غرفة قلعة التشيح علي مع الحق والحق مع علي واسمه أم كامل واسمه أم كامل مولانا جيد وصل إلى لندن واستقبله وأخذوا يفروا على بلندن تدري لما تروح بمكان وطلعوا جماعة وكذا بعضناس أفاضل جدا وإذا به يشوف لفد محل ويقول لهم أنا أردى طب هنا أردى أشوف هذا المحل شنو بي شنو ما بي ظلوا هذولة معقولة هذا ضيف جاي ناظر باسم التشيوع شلون يطب بهيجي محل؟ هسه واحد يقول لي ليش ما تقول لنا المحل شنو؟ شويه شويه لا تستعجلون. كل شيء راح يظهر، بس كل شيء في وقته. لان احنا ديننا النصيحه، مو أريد كذا وكذا، لا لا، مو اطفال. قاموا الناس يقولون خوب دليلة وين دليلة وين أنا أقول لكم دليلي وين وروحوا أسأله الآن الباحث القدير منو هو يسمي الباحث القدير سيد ميثم الموسى الله يحفظه سيد راح سأله قال له ايه أنا طبعت اشوف شكو ماكو زين اذا اكو شاهد اسمه القدير الباحث القدير ها زين هذا الباحث القدير فهم وين رايح وما يسويها مؤمن يتكلم باسم ها باسم اهل البيت زين هذا الباحث القدير يسميه الاستاذ الكبير اللي ابو ربع لحيه ورباط يسميه الباحث الكبير ويقولوا تسجيلات موجودة ما جاء قبلك أحد مثلك ولا يأتي بعدك مثلك عجيب سبحان الله اوف اوف اوف اوف وطلع يمثل أهل البيت وماكو مثله يدافع عن أهل البيت هذا التاريخ مشى دخل المناظرة هذول الاخوان هذا الامر مولانا الكريم جابر من باب حسن الظن ممكن هفوه ما حكوا بها. واكو اثنين من الاخوان يريدون رادوا يطلعون يحكون بالصوره بالصوت. قلنا لهم لا احنا نريد ننبه شيعتنا اخواننا حبايبنا عرفت شلون؟ نريد ننبه هؤلاء اول شيء. واذا ما سحب نفسه من هذا الميدان واللعب اللي داي لعبه باسم التشيع هذا كله مسألة أخرى بس أكو مشروع هم معدن مشروع وإحنا أصحاب المشاريع المنحرفة نقف أمامهم كما وقفنا أمام الغزي أمام ابن مثيلة أمام الخبيث وشيطان ياري تدرون شيطان ياري كان هنا بالغدير هم رادي العب طردناه من الغدير. اللطيفه هذول ثلاثتهم فتحوا لهم قنوات، شوفوا شيطان ياري تعرفوه حسن ياري كان يدخل هنا بالغدير. وكان يريد يلعب لا كان عنده قناه ولا هم يحزنون، الخبيث كذلك. كذلك ابن مثيله. ابن مثيله هاي همات نقطه نقطه مهمه جدا لازم نعرفها. ابن مثيله اخواننا قبل ما يطلع ويفتح قناه وغرفه شهد الله وعلم فديوم هو هذا ابو ربع لحيه ورباط اكو جماعه يريدون يحجون وياكم ما ادري شنو وكذا وعدهم مشروع وما ادري شنو ودونا غرفه خاصه يشهد الله ويعلم رحنا اسمعوا يا اخواننا يا شيعة يا موالين يا طيبين يا من تدافعون عن منهج اهل البيت، منهج اهل البيت. يابا رحنا للغرفة الخاصة. هذا احمد الحسن، هذا كذا، يريد نسوي محاضرات بغرفتكم. يابا هو هذا منو؟ هذا نائب الامام، هذا ما ادري شنو طلبنا منه طلبات بسيطة. ما عندهم. اللي يثبت منهجهم وكذا وكذا. زين. اصبر اصبر اصبر اصبر حتى اعطيك المايك وتحكي شوي احنا نتسلسل بالتأريخ نتسلسل بالتأريخ. زين. زين هذا ابن مثيله وجماعته يريدون يظهرون. شنسوي انا بديت اتكلم زين هذا ابو ربع لحية ورباط يعرف ذوله منحرفين لو لا يعرف هذا المنهج منحرف لو لا هو بعد ما شاء الله عليه فمعناها شنو معناها هو لازم يكون اول المتصدين صح لو لا زين وإذا يكتب لي اتركهم بعد لتحكي عليهم اوف اتركهم لتحكي عليهم شنو اتركهم شنو اتركهم والله العلي العظيم اتركهم لتحكي عليهم وطلع الموضوع المصيبة الأكبر إنه قاعدين ببيت ابن اخوه أو ببيت أخو عرفتوا اخواننا؟ لا احنا ما عندنا مساله شخصيه. ابو نبن ما ادري شو اسمك، ما عندنا مساله شخصيه، احنا نوضح الانحراف، الانحراف في العـ فاترك اترك هذا الكلام. عليكم السلام. اوف! وما شارك اسمعوا! وما شارك بكلمه واحده ضد ابن مثيله. ما شارك إنه يقعد يناقش كذا كذا أبدا زين بدت ال... نرجع إلى لندن بدت المناظرة قبل ما يروح للمناظرة قلت له يا حجي ثلاث نقاط عندنا رجاء تلتزم بها رجاء رجاء رجاء تلتزم بها هاي جاية من تجربة طلبات اولا لا يستفزونك ما يستفزوك ولا تنسحب واكو اخوين هذول عدهم اطلاع ممكن يساعدوك منو الحاج القدس والدكتور عبدالله هذول ممكن تعتمد عليهم لان نعرف عدهم معلومات تقدر تستفاد منهم جوابه شنو أنا من أنا شوف من جوابه يشهد الله ويعلم هو يتأذيت وتألمت وتندمتهم كذلك لكي تفهمون إنه المسألة مو حديثة وانما الها تأريخ وهذا التأريخ حافل بالمواقف ولكن كنا نحسن الظن، الان انتهى حسن الظن انتهى والاسباب راح تيجي شوفوا الجواب اما استفز فلن استفز شوفوا فلن استفز ممتاز نتيجه حلوه لان هم يستفزون انسحب فلن انسحب ممتاز الآن شوفوا قاصمة الظهر التكبر والعجرفة ها والغرور وراح اعطيكم شواهد هذا نقل ولكن راح اعطيكم شيء حي أنا لما قال هالشكل قلت يا موسى أنت اخطأت في الاختيار زين استفزوا نعم استفزه. هاي الكلمة اللي يتكلمها شنو قال بالنقاط الثلاثة لا تستفز ولا تنسحب واخذ منها ذول الاخوة خليهم يساعدوك استفز نعم قام يسوي ويا العرعور stop stop cut cut اوف يعني قطعوا البث stop stop cut cut اوف هم من استفزاز هم قطع وهم انسحاب. الان لما ياذوه على البث المباشر يسوي كت كت ستوب ثوب اخواننا؟ لا لان هو قاعد هو راح تجينا الامور. لا ستوب ستوب ولا كت كت ولا يقطع اللي يكرر يكرر عليه، الله اكبر. زين بالنسبه لهذول الاثنين شنو قال؟ قال هذول الثنين اخواننا اي نعم حبيبنا أبو البرايفت زين هذول الثنين قال انا اللي عدهم شنو من ردود من افكار من آه كما نقول آه من ادلة قال اللي عدهم عدي واللي عندي شنو اخواننا؟ ما عندي ها؟ واللي و... واللي عندي ما عندهم عفوا اللي عندهم عندي واللي عندي ما عندهم يعني شوف التجبر والتكبر انت شلون فهمت؟ على اي اساس؟ انا هاي النقطة الواقع وقفت عندها هواية جيد ما قال نعم نعم وحتى السيد الخوئي كررها لما سالوه عن الشهيد الصدر رضوان الله عليه، شنو تخمينك؟ شنو كذا؟ شنو تقديرك؟ فقال هذه الكلمه الطيبه بحق. تلميذه تلميذه كان. سبحان الله قطع المناظره ويا من اخواننا قطع المناظرة ويا العرعور لأنه كان هو طالب من عندنا نتكلم ويا قناة أهل البيت يروح يقدم برامج اما من بعد ياخذون اما هو يروح فلما صار عندهم انه ممكن يروح لهم قطع المناظرة مال العرعور وقلب وين راح؟ الطهران وهاي الروحة من قبل ما كانوا يقبلوه لأن البعثي كان يقول عنه أشياء ما كانوا يقبلوه. خادمكم اتصل بالسيد مهدي المدرسي كان يدخل هنا أنا ابن سيد هادي الله يحفظه والقناة مال أهل البيت مالتهم. قلت لهم عندنا أخ كذا ممكن كذا قالوا فلان وبالفعل راجعت فلان. فصار بعض الكلام عرفت انه اكو غبش ما ما يريدوا فقال سيدنا ما عدنا مانع خلي يروح وانا قبل ما يروح خابرت احد الافاضل قلت له شنو ممكن يساعده قال انا ممكن استضيفه بمكان و هاي شنو هاي شنو اخونا هاي شنو بالغلط صلوا على محمد وآل محمد عرفتوا اخواننا فلما طلع هناك باهل البيت بالبرنامج اي مو مشكله حبيبنا احنا توقعنا أخوانا كرروا الاعلان لكي يعرفون الكلام عن شنو دا يدور نعم نعم مو مشكله حبيبنا مو احنا ما نخاف من الصورة الأولى، إخوانا احنا نخاف من الصورة الثانية. ولذلك لما يجي واحد يخلي الصورة الثانية عباله اه مو ممنوع يخليه الثاني والثالثة ما يمشي وتصير محفل يعني للصور، فلذلك صلوا على محمد وآل محمد. إذا هذا الأسلوب هم غلط هم حقكم تسددونه. فالأستاذ راح طلع هناك على اهل البيت فخادم كل من يحكي ويا هذا الاستاذ ويا هذا الانسان الفاضل الكل يعرفوه قال انا مستعد احجز له بفندق وندفع له وكذا وكذا وكذا بعدين بالقناة قالوا احنا عندنا مكان فوق فوق الاستاديو يقعد يمنا وقعد عندهم فوق وراء البرنامج مالته اخواننا سمعوا جيد لتنسون إنه قطع المناظرة قطع المناظرة واستمرار المناظرة ويا العرعور لتنسون ليش شي نوع يقول لك المناظرة مضمونة نرجع لها بس هذا مكان جديد أروح له هم تعاطفنا وياه قلنا مو مشكلة طلع من طهران كان هذاك الوقت ال شو اسمه اه شنو نسميه احنا الانترنت جدا ضعيف وعليكم السلام دخل للغدير ورا اللقاء وياه يريد يتكلم اول يوم يا بتفضل حبيبنا اخذ المايك ما يقدر ياخذ المايك شنو صاير؟ على معروفه الانترنت بايران معروف ضعيف، تفضل اخذ ماكو. اجى ثاني يوم ورا البرنامج مالته نفس الشيء. عرفته يريد ياخذ واذا به انتم تريدوني احكي انتم عدكم شيء وياي، انتم ما ادري شنو مدخل يابا هم قلنا استعجل، يابا رقم تليفونك الان انا اخابرك واخليك على البث المباشر. لا النوبة قام اكثر يتهم ونفس هذول اللي بالغدير بفلوسهم راح الى لندن للمناظرة بفلوسهم شوفوا شوفوا اخوان بفلوسهم وبدعوتهم وكفالتهم له يروح الى وين واذا ما مطلعين من الخليج كان رجعوا للعراق هاي اهمات لا تنسون شو <تصفيق> بعدين نتكلم على 100 وكذا الف من وداها للامارات ومنين جمعها وما ادري شنو وانا اريد يقسم انه ما حصل تبرعات لقناه المصطفى خليه يقسم امام الناس وما وصلها لقناه المصطفى خليه يقسم لكي نمحي هذا هذا الفساد لانه منه وبي ابن قال انا دزيت مبلغ كذا لوعد اللامي وهاي امانه ودعم لقناه المصطفى اللي اقرباء وكذا وين اخواننا ها راح يطلع بالمناظره ويا العرعور هاي كل المقدمه لكي راح تستمعون انه النتيجه شنو هاي كلها لازم تاخذ بالحسبان لان كثير من الناس ما عارفه ما عارفه الواقع ما عارف والبعض يستغلها لان هو صاحب المشروع او يريد يساهم بالمشروع بشكل واخر. عرفتوا اخواننا؟ يريد يتحرك تحرك اعتقد اذا يراجع نفسه راح يوقف. بعد هذا الكلام شوي يقوم يدبر يفتهم ها أه؟ انه هاي لعبه ومشروع مو مساله واحد يريد يدافع عن اهل البيت وراح يجي. راح تجي بمستمسكات مو ببلاش من لسانه عرفتوا اخواننا ومن مواقفه زين بعدها اجى يدخل شويه بالغدير وما يحكي والى ان انقطع من البالتوك انقطع من البالتوك انتهى ماكو ما بالتوك ولا هو موجود فتره بعد شنو اسد الحق اسد الحق سالفته سالفه بعدين ان شاء الله هذا اللي يدور كان 50 الف دولار من هذا ومن هذا يريد يبني بيت بالامارات ويشتري بيت هاي بعدين يجي بعدين نحكي بها ايه. بعدين بعدين وعلى مود الدمشقيه يروح يفتح غرفه ويترك اخوانه اللي كانوا يعلموه شلون يفتح البرايفت شلون ياخذ المايك شلون يخزن البرايفت هاي بعدين بعدين هاي بعدين هاي سلسله ان شاء الله بس احنا نريد الاوادم يفهمون يعني عز علينا يشهد الله ويعلم اقل مؤمن يهمه التثقف ان شاء الله ان شاء الله هم قص انت عندك قصص كثيره ولكن تخاف تحجيها كلها لان انت من المؤرخين <تصفيق> <تصفيق> ومو بس انت تخاف كم واحد يخاف يحكي لكن احنا ما عدنا شيء نخاف عليه هذا موقفنا احنا ارواحنا كنا حاطيها على اكفنا في ادوار البعثيه وغير البعثيه ولحد هذا اليوم احنا ما نحكي شنو يصير ويانا شنو تهديدات تجي وشنو يصير ويانا بس الله يدري لانه بعين الله وما نخاف ما نخاف ما نخاف ابدا شنو طينا احنا شنو طينا احنا مثل اصحاب الامام الحسين، مثل اصحاب ائمه اهل البيت اللي تذبحه وتقتله وشنو؟ كل واحد قاعد ببيته واللي عده يطي هذا لا اكثر ولا اقل. شنو شكوا علينا؟ مع ذلك ما خلصانين. زين؟ صلوا على محمد وال محمد. اخواننا كرروا الاعلان رجاء لكي الناس يفهمون انه شنو نتكلم بما ذا إن شاء الله في سبيل الله نعطي أن نستمر أخونا حبيبنا أن نستمر بالصفاء هذا المهم وعلى الاستقامة وأن لا يكون لأنفسنا التافة عنوان لمسألة لأنفسنا لا أبدا أبدا أبدا هذا هو محط الرحال كما يقولون سنين وإذا به يرجع وين اخواننا؟ يروح للقلعة البعثية اللي مسؤولها رفيق البعثي ولحد الآن هو يديرها من وراء الكواليس زين هذا البعثي انسدت غرفته انسدت فترة طويلة ولما راد يرجعها وأكو شاهد موجود عندنا بالغديرة الآن جالس واحدة اثنين صارت عركة واجتماع وما ادري شنو قال لهم اذا ما ترجعوا للكود لان غيره والكود والكذا ما اخلي تشيع بالبالتوك اخواننا اسمعوا ترى هذا مو لعب هذا رفيق البعثي اذا ما ترجعوه لان قطع فترة طويلة ونسدد غرفته يقول لهم اذا ما تعطوني ورجع الغرفة ما أخلي تشيع بالبالتوك فالأستاذ أبو ربع لحية ورباط رجع لهاي الغرفة زين مو هو صاحب الغرفة اللي يعرفك وتعرفه وجلسات عائلية وكذا وكذا وكذا جيد مو هو قالت ليش تطردت مرتك بالباخرة ليش رحت لينك الآن المؤمن الذكي الكيس الفطن يعرف ليش صح لو لا لا ولا طيفة آه شنو قلعة التشيع قلعة التشيع وقلعة التشيع يلعنون أبو بكر وعمر وعائشة آه؟ وابن زاني عمر زين هاي قلعة التشيع هذا منهج التشيع حبيبنا ولتحكي على الظلمة ها؟ ممنوع السياسة شايفين؟ وأكتبوا هذا الكلام موجود موثق اللي يحكي على السيد الخامنئي إيه؟ ماكو إشكال ما عدنا إشكال احكي على السيد الخامنئي إيه؟ ما عدنا إشكال يحكون على أبو منشار يطردوه ممنوع السياسة ورافعين علم السعودية شنو معناته إخواننا؟ ورما ما بالغدير قلنا معقوله شالوا للعلم العلم بس موجود ترى صوره وصوت عرفتها ها الحمد لله الف الحمد لله الان البعث اللي يقودها طبله واحد قال له ولك ها المن ذو الفقار ولك نسيت انت كنت تشتغل بالسفاره بلندن خلينكر وقعد يعدد له وكذا وهذا كي نقطه ما أدري شنو وكذا على كل حال فمن بعث سوري إلى بعث عراقي والبعث السوري من وراء الكواليس يدعم لما إجينا تكلمنا يا أخوان بالتي هي أحسن هل هذا منهج أهل البيت تطعن بأبو بكر وعمر وتلعنهم وعمر بن الزانية لما تكتبون القلعه المنحرفه كل شيء بالتوثيق موجود منشور. اجاك الرد العلمي يقول لانه اكو ناس يطبون يشتمون الامام المهدي شوف ويشتمون السيده نرجس احنا ردينا شنو؟ رد الي. عجيب قد ذكاء مفرط هذا. قلنا لهم يابا انت ايش مدرك هذا مسلم؟ شلون عرفت هذا مسلم هذا هكر خلو مش مذرك هذا مسلم لكي تخلي أو أفرض هذا سني أفرض هذا وهابي أنت تشتم وتلعن وتسب رموز كل أهل السنة فإذا موقفنا شنو كان أخوانا شخصي لو دفاع عن منهج أهل البيت وأنا أقول لكم هذا الأخ اللي هاجم وبعدين أخذ الميكروفون قام يلعن بالأسماء أنا أقول لكم هذا يعصب وهو الأخ عقيل العراقي أنا أقول لكم ما عده بكل براءة أحجيها أنا هذا اللي أعرفه هذا الأخ يعصب مو عده مشروع أبدا ووالله لو هذا الإنسان يترك بكي تعرفون يترك هذا الإسلوب إحنا بخدمته بالغدير يريد بث مباشر، يريد ما ادري شنو، كل شيء نقدر نساعده. زين؟ ولكن بشرط انه هذا الاسلوب يتبرأ منه لكي تعرفون احنا ما عندنا هدف شخصي الله يعلم. وحتى لمن يشهد الله ويعلم لمن سب اهل الغدير وشتم هذا خادمكم وشتم ابويا ابويا ابويا, أبويا، شتمه ابن الكذا. قلت الله يغفر له مو مشكلة. ما واجهناه لكي يفهم احنا ما عدنا مسألة شخصية وهذا هم كلامني كلامي ما اعتقد واحد من اهل الغدير يرفضه اذا يتبرأ من هذا والله والله والله احنا وياه وانسعده بكل شيء باجهزة البث المباشر ببرامج البث المباشر زين هذا لما انطلع رجع وطلع الهاية القلعة المنحرفة مو هاي القلعه قالت لك رئيسة وانت تعرفه قال لك شلون تطرد مرتك بالباخره ولك يا وعد اللامي لا لا لا اسف من ولك جيد ليش رجع تدرون ليش رجع اخواننا تدرون ليش لان هذا اذا يسوي هيك عمل هذاك يوقف له بالمرصاد وينشر كل ما عنده اللي يرادوا دزولي نسخة منه وأنا نفس الوقت شوية قرأت منه حذفته لأن بيه مسائل شخصية حقيرة مال الجبناء لكن هو يدري هذاك راح يوقف له بالمرصاد إذا راح سوى شغلة أخرى أو راح إلى مكان ثاني قطعا قطعا قطعا زين لما طلع هناك قلت لهم شوفوا ديروا بالكم نصيحة لله هذا يريد يستثمر كل وجودكم بعدين ما يشتريكم بفلس. لان هذا عدل الانا اعظم منها ماكو مغرور ابو ربع لحيه ورباط. وشوفوا الدليل لحد الان قائم. هو 24 ساعه هناك طاب ادمن هو؟ احد الاخوان يقول يقول عجيب يعني يقول ما داخل ادمن هناك، لا هو ما فوق الادمنيه. شنو ادمن يطب ادم من حاله حال, حال فلانة وعللها لا معقوله يا معودين مش قناه هو عرفتوا لحد الان من دخل إلهم الى الان هو مو ادم متعجرف متكبر باسلوبه افهموا يا اخوانا واللي ما يصدق مني انا اللي نقل لي ثقه روحوا شوفوا آدمين ابدا ابدا، يمكن اليوم باكر يدخل عاد من, من وراء غرفة الغدير ممكن لانه هاي مسألة كبيرة استثمرهم واستغلهم وكذا زين اخواننا فتح القناة مالته وراح افتح قناة وما ادري شنو وكذا لا لا هو ابو ربع لحية ورباط، هذاك ما يقدر يطلع هذاك بعد ما يقدر يطلع تدري ليش؟ لما كنا نقول هذا بعثي كانوا يتعجبون الناس الى ان طلع بالتلفزيون السوري وين اخوانا بالسجون السورية يسوي مقابلات ويا الارهابيين الذين يجب ان يعدموا شوفوا لا صار بالفلك الاعلامي بعد شنو غرفة شنو كذا شنو منو شنو المسخره زين هاي القلعه المنحرفه لمن شوفوا اخواننا راح يجي الكلام. لمن اكو خطاب للسيد حسن ماكو ما نقل. اكو خطبه للسيد او للشيخ الكربلائي او السيد الصافي بمواقف المرجعيه ماكو ما نقل، السياسه ممنوعه. عرفتوا؟ شوفوا المنهج. احنا نخاف من المنهج شوفوا ماكو ابدا ابدا وممنوع تحكي بالسياسه ممنوع تحكي بالسياسه ما تقدر لا تحكي على السعوديه يا ابو منشار وتفسخهم اللي يظلمون الشعب اليمني الطيب عرفتوا وممنوع سياسه ممنوع سياسه تتكلم على الظلمه يجوز من وراء اليوم يقومون يحكون لان بعض اوقات لما تنكشف اوراقهم شويه يسووا لهم لوفه تكتيكيه يعني لعب سياسي بعد منهج بعثي زين شويه شويه وهو الاول وهو الاخير وهو المتصدي وانا راح افتح وان شاء الله كذا وان شاء الله كذا فتح القناه مالته كان قبل منو الاخ عقيل العراقي هو عنده برنامج على اليوتيوب زاحمه زاحمه زاحمه الى ان قالوا له قالوا له انت مو مقبول اكثر من ساعه ونص لكي عقيل العراقي يكمل او هو يكمل لعقيل العراقي هاي بعد يعرفوها هم يعرفوها يعني يعرفوها والمتابعين اللي اذكيائهم يعرفوها الى ان شاله المسكين عقيل العراقي واستولى على الوقت لان اكو وقت الذروه وقت الذروه كلكم تعرفون وقت الذروه هاي تبدي من 9:30 10 الى 12 روح للوحده الى ان دمر جيد؟ اقول لك تقدر ترفع ايدك وتتكلم حبيبنا؟ تقدر؟ تقدر؟ تقدر, تقدر ترفع ايدك؟ إيه خليها مهجوره، منو اقول لك؟ انت بعض اوقات واحد ينهجر، ابراهيم ينهجر وحده سلام الله عليه، مسلم بن عقيل وحده، <تصفيق> وعليكم السلام ما شاء الله عليك. لا يا اخي يا علي هذا واحد شو اسمه؟ والله مصيبه يقول لي اخواننا شوفوا إخوان إخوان هذا واحد يقول هل عقيل عراقي هو نفسه لا يابا يروح فدوى قندرت العقيل العراقي بكل صراحة أقولها أنا قلت أنا إبراهيم لو نموذج لو نموذج شلون مصيب الأطفال لا حبيبي عقيل عراقي غير رفيق صاحب الغرفة القلعة المنحرفة القلعة المنحرفة وعقيل عراقي اللي كان يسميها قلعة التشيع سمعت اخيرا تاركها تاركهم عجيب والله شلون يترك القلعة قلعة التشيع انا لا وانا اليه يا الهي حبيبي شبيك انت ابوي جواد كربلائي حسن كربلائي تعالي جواد جواد <تصفيق> ما اعرف شنو فتح بس الاخوان قالوا بابا رفعوا ايديكم وين ما اعرف ما اعرف ما اعرف فخبر اجاني فانا هيك من باب كذا الى ان وصلت خطيه المسكين رفع لك برنامج عقيل وانا قلت لكم موقفنا من عقيل شنو مع اسلوبه عرفته مو شخصا اي واحد عرفته مو دعا مو مفسر <تصفيق> على كيفك على كيفك على كيفك على كيفك اي خلا راحته مو مفشل نعم اسلوبه كان مو صحيح احنا ردينا عليه احنا ردينا وقلنا هذا الاسلوب يا اخونا الفاضل اتركه وسبنا سب موسى جيد وسب اهل الغدير وسب والدي وانا قلت الله شنو؟ الله يسامحه. خلي هو هذا احنا نريد، هو احنا قلنا هنا قبل شويه قلنا والله والله والله اذا يغير اسلوبه اهلا وسهلا بي وندعمه بما نتمكن. لان نعرف هو يعصب مو عنده منهج وعد مشروع. على كل زين راحت الايام اجت الايام، فتح قناة والغرور بفلس، الغرور بفلس بفلس. زين. لا لا لا لا. لا شوف اذا تريدون تتجسرون لا كرامة للجسارة وصاحب الجسارة، زين. شوفوا الان اخواننا لما نقول لكم الكبرياء والعظمة في شخصيته راح أسمعكم. راح أسمعكم. وشوف الغرور والعظمه والتناقض ويحاول شوفوا اخواننا مره يقول الانسان انا ادافع انا اريد انشر انا انا عادي انشر فهمي اريد كذا واحنا قلنا بالغدير وبالاعلان موجود اي معترض يرفع يديه الى الحريه بعلم وعقل ونظام واخلاق زين الآن راح يسمعون الغرور من أنا. مو من موسى مو من الغدير عرفتوا اخواننا يسمعوا وشوفوا وين وصلت الادعاءات يدعي ما لم يدعيه لا مرجع لا عالم لا صاحب منبر لا مؤرخ لا مفسر لا كاتب أبدا أبدا لا شاعر لا محافظ لا رئيس شوفوا اسمعوا الآن ما بينكم هذا اللسان مو آني اسمعوا في مشاكل سيد حقيقة أريد أن أقول هذا الكلام والله أنا ما ودي أتكلم في هذا الأمر لكن بعض الاحيان انا انزعج جدا يعني الان اول ما فتحت الهواتف ازعجني امر جدا جدا جدا يا اخوان ارجوكم انا ادير الامر وفق ما اريد يعني شوفوا احسبوا اللي انا اريد وانا لكي تعرفون هاي الشخصيه ها شو تريد تاسس من مناهج ضاله الاعتماد فيها الانا والتكبر هذا الذي احنا اكتشفناه من زمان جيد من زمان لكن الان صاحب قناه وشوفوا المن يمثل هو الان احسبوا كم انا في مشاكل أريد حسبوهن. حسبوهن نعم نعم. حقيقة أريد أن أقول هذا الكلام، والله أنا ما ودي أتكلم في هذا الأمر أريد أنا وأتكلم، احسبوني، احسبوني لكي تعرفون موقف الغدير، أي نعم نعم في مشاكل صارت، حقيقة أريد أن أقول هذا الكلام، والله أنا ما ودي أتكلم في هذا الأمر لكن بعض الأحيان أنا أنزعج جدا يعني الآن أول ما فتحت الهواتف أزعجني أمر جدا جدا جدا يا أخوان أرجوكم أنا أدير الأمر وفق ما اريد يعني بعض الأخوان يضايقوني جدا بأنه يقولون لماذا فلان لا تجعله يلعن فلان ويتبرأ من فلانه وكذا يا اخوان كل كل انسان عنده اسلوب الى الدعوه ارجوكم لا تضغطون علي بهذا الامر يعني انا والله ما بودي أن اضع احد بلوك لكن هذا الامر موذي يا اخي انا ارى الرؤية التي اراها انه انظر لمدرسه محمد والمحمد سمعتوه اخواننا ينظر, ينظر ينظر ينظر لمدرسه اهل البيت ينظر اعيدها زين اخواننا اذا واحد يعتدي على منهج محمد وال محمد شو تسوي له؟ تنقطه تطرده تسوي له بلوك بس هو يريد جماهير يريد تأييد يريد لايك وان شاء الله راح نطلع اللايكات وفلان جيد جيد اسمع راح اعيد راح اعيد لكن هذا الامر مؤذي يا اخي انا ارى الرؤيه التي اراها انه أنظر لمدرسة محمد وال محمد بهذه الكيفية، أنت تجبرني أنه أخليه يلعن فلان، يا أخي أنا أرى الرؤية التي أراها أنه أنظر لمدرسة محمد وال محمد بهذه الكيفية، أنت تجبرني أنه أخليه يلعن فلان ويلعن علان ويتبرى كل إنسان له طريقته، أرجوكم أن تتفاهموا هذا يا أخي أنا أرى الرؤية التي أراها أنه أنظر لمدرسة محمد وال محمد بهذه الكيفية، أنت تجبرني أن هذا بهذا الكلام انتهى تقديره 100% مئة 100% بالمئة. مئة بالمئة بعد ما إلى مكان أن يتكلم بهذه المجالات على منهج أهل البيت لأنه أصبح منظراً وإذا أنا غلطان قولوا لي ينظر مو الشيعة لا في مدرسه أهلي. زين الان نشوف السلوك الان نبحث السلوك اخليه يلعن فلان ويلعن علان ويتبرم كل انسان له طريقته ارجوكم ان تتفاهموا هذا وكانه هو واضع يعني كاميرات عليك تصرف هكذا وتصرف هكذا خطا تايدني؟ يدني ال إيه؟ الذي يقول الجهاد جهاد الكلمه خطا ليه هو قلت تبي انا ما قلت لك بالسيف قلت أحسنت؟ ولا انا غلطان انا قلت لك احسن زين اخواننا تعرفوا هذا المتكلم منو اهل البالتو كلهم يعرفوه يا سلام سلم اللي دا يتكلم ويا اسمه يا سلام سلم اكو واحد بالبالتوك ما يعرفه هذا منو اخواننا؟ وهابي سلفي جيد ومعروفه افكاره وكذا، ديحكي وياه طبعا هاي مو اول مره يحشوية وكذا وكذا، لا يريد مشتريه ومو اول مره يغلط لا يريد مشتريه خلص. هذا وهابي يا سلام سلم اي نعم نعم ليه لو متي قلت بيسيف انا ما قلت لك بيسيف قلت أحسنت ولا انا غلطان انا قلت لك احسن انت إيه، قلت جميل جميل أحسنت. يعني احسن ما قلت جميل جميل عشان خاطر سكتك بس اتفضل عاد اتكلم اه يعني تقول لي جميل عشان سكتني مو علشان انا آه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت بفكر انا ما بقول جميل جميل كده طيب لحظه لا لا بصوا حاجه بصوا حاجه يا اهل السنه بالله عليكم هؤلاء اسمعوا اخواننا هذا هو من اهل السنه اخواننا هذا من اهل السنه يا سلام سلم فهمتوا الان افتهمتوا حبايبنا وين اللعب هذا الان السني اللي ضد هذا الوهابي شو يقول شنو يصير بقلبه هذا السؤال وشنو هذول الشيعه قاعدين واحنا نسبان وبالحشد ها اخواننا؟ افتهمتوا الان اخواننا؟ يا اهل السنه وجايه واحد بعثر وهابي معروف. ايه نعم. يا رب سلم، يا سلام سلم احنا نسميه عرفتوا؟ ويطيه حجم لانه يريد مشتريه. مطيه حجم. يريد مشتريه مو مشكلة، أي واحد المهم المهم شايفين؟ إن شاء الله أقعد أسمع وبعدين. راح أعيد هذا ببرنامج واحد شوفوا كم مرة ها فقط كم مرة أحصوها الإخوان والباقي بكل البرامج يا أهل السنة واللي يحكي ويا واحد بهابي مبعثر ومكشوف بالبالتوك ها ولكن يريد مشتريه يريد لايك like, يريد عدد ده ده ده لحظه لا لا لا بص حاجة بص حاجة. يا اهل السنه بالله عليكم اهؤلاء مشايخكم يا اهل السنه بالله عليكم اهؤلاء من يمثلونكم يا اهل السنه بالله عليكم اتفخرون بهؤلاء اترفعون رؤوسكم بهؤلاء هؤلاء الذين تقدمونهم اقول له جهاد بالسيف يقول لي جميل يعني وافقني بعد ذلك يقول لا انا اقول جميل عشان اسكتك تفضل عار اسمع اسمع اسمع بس اسمعني ابو محمد سيد سيد سيد اسمعني شوفوا اخواننا اسلوب الهوسه المؤمن الكيس الفطن تكون عنده عداله ويكون عنده نظام ويكون عنده اخلاق هذا اسلوب اهل البيت تفضل خذ دقيقه راح اقطع عنك بعد دقيقه فضل انت تسكت وراها الك حق دقيقه عرفتوا اخواننا؟ شوفوا العاقل والمؤمن والكيس عنده نظام لا هو يريد هرج يريد هرج مرج، هذا مو اسلوب المتقين الابرار اللي يسمي نفسه شنو اخواننا؟ ينظر لمدرسه اهل البيت، يعني ينظر حتى للائمه، حتى للمراجع فنقول له هذا مو شغلك هذا مو شغلك. والله عار على الاعلام الحر المنصف هذا الذي تفعلوه، لاحظوا الاعلام عندنا منصف نعطي مجال، عار تظهرون صورة السيد اسمع صورة السيد تظهرون وتقطعون طبعا هذا الثاني اللي يكلمه اللي اتذكر من صوته هو نفسه مرة دكتور معاوية ومرة ما ادري شنو، نفسه هم وهابي ثاني هم يا اهل السنة زين يقول عار عليكم وتشوداكم القنوات للقنوات الوهابية؟ ما احنا سنين نصيح ونعيط نقول لحد يروح لحد يروح لحد يروح جيد ينزل اخونا ابو البرايفت شنو دزلي اياه الي شنو عرفتوا اخواننا زين وين الكياسه وين الفطنه هذا اسلوب اهل البيت أخوانا ما بيننا وبين الله ها أه؟ هذا اسلوب اهل البيت تنظر لمدرسه اهل البيت للمراجع بل قبل من ذلك لاهل البيت وشكو رايحين انتو والنكسه اللي من سنين احنا نقول والله عمي لا تروحون واللطيفه لما يروحون شوفوا اخواننا مدرس الحوزه الشيعي الكبير الما ادري شنو وهو هذا لعبته شنو الان يقول لهم لا تروحون البديل تعالوا يمي شوفوا عرفتوا اخواننا شوفوا الآن البديل مالته راح يسمعون إنه تعالوا يمي انتم لمن أقول لكم لتروحون تعالوا يمي ووالله العظيم أحد الأخوان اللي يعرفوه اتصل بي لأن يدري هذول أصحاب القنوات مدراءها مو صابر ومابر وما شنو لأ مدراءها على اتصال وياي وطلبوا أشياء أنا قلت لهم المقابل شنو ما صرف لهم. فكان طلب مني انه هو مستعد واقول لهم قلت له اني قلت له اخونا وهم خليه يجيب اسمه واساله اخونا العزيز احمد امامي زين قلت له والله احنا هذا البديل اللي نريده شنو رايك؟ قال والله كلام سليم لان قلت له هم هذول منشاهم ها؟ منشاهم يريدون يذلون شنو اخواننا؟ مو يريدون يذلون هذا الشيعي. لا يريدون يتجاوزون على منهج اهل البيت يريدون من خلالكم يدمرون في نظرهم التشيع مو شيعة لا احنا نقول لهم التو ويا شيعة مو ويا التشيع شوفوا خلنا لا تلعبون هاي اللعبه وهو نفسه السيد زين السيد بي فتخصله جميله إنه يسميهم مهابية مو مثل هذا أبو ربع لحية ورباط يا أهل السنة لا واقعا يشهد إله عرفت ويؤاخذ على كثير طبعا نفس الوقت إنه ينفخ ما اجى قبلك وما يجي بعدك هذا هم كان غلط ويبقى هذا الغلط وأنا أظل أطالب لأنه هو شاهد واعترف أبو ربع لحية ورباط وين راح بسوحه فهو واجب شرعي عليه لازم كذا زين الان اجى وقت ليش ابو ربع لحيه ورباط الربع لحيه مو كامل صح لو لا؟ ربع لحيه مو لحيه كامله يعني ما يحمل الحقيقه شوفوا هذا المقصد او احنا عندنا العراقيين الكل يعرفوها المتدين الكامل الكذا اللي عده ثق بنفسه ما يجامل هذا وما يلعب على هذا زين احنا بالعراق واخواننا تدرون الملتزم ما يخلي اللحيه خطيه لان يتابع يراقب والبعثيه كانوا لما يريدون يلعبون على الملتزمين يحط ربع لحيه واما ارباطي يعني لسان طويل عرفتوا الان؟ مو بلاش احنا وهذا اللسان الطويل انكشف انتم ما كنتوا تعرفوه احنا كنا نعرفه شوفوا منهج اهل البيت ينظر المن اخواننا ينظر الى مذهب اهل البيت لسانه طويل ودين مو كامل عرفتوا وهذا صاحب منهج انا اقول لكم عنده منهج لسانه طويل وعلمه قصير. عرفتوا؟ نمشي نمشي وشوفوا المسخره واللعب باسم التشيع وشوفوا راح تجيكم نقطه فكروا بيها الصوت, الصوت. عار اعلامي عليكم، النقطة الثانية, الثانية. التدليس الاخر التدليس الاخر قال انني قلت فاطمه لا تتبع، انا ماذا قلت؟ قلت ال سألني هل فاطمة جدته أم قالت ترى قلت اسمع اسمع سبق اسمع سبق لا ما قالتها شو أنت تدبرها أنت مع الأسف لا نفس كلامك ترى تسير عندي موجود قلت اسمع اسمع قلت الاتباع قلت الاتباع لا لا لا تراجع لا تراجع لا تقطعني اسمعني الكلام موجود ومسجل قلت الاتباع لين حبيبي لا تقطعني اسمعني أجو اسمعني <تصفيق> ابوس راسك اسمعني اسمعني ابوس راسك اتحداك اذا انا قلت فاطمه لا تتبع طلع لي التسجيل طلعت صوتي وقلت فاطمه لا تتبع يلا وين؟ الملايين يشاهدون تسجيلا في قناه وينها يلا اعرض اخواني اذا جبت اذا جبت لحظه لحظه اخواننا اسمعوا اسمعوا رجاء رجاء شوفوا التكبر عرفتوا وشوفوا اللعب باسم مدرسه اهل البيت اسمعوا لحظه سيد ميثم لحظه سيد ميثم ارجوك ارجوك سيد ميثم ارجوك ارجوك, أرجوك. اخواني الان كل القناه متوقفه ياتي ابو, أبو محمد يعرض تسجيل ميثم الموسوي واذا هو قال هذا الكلام الان نطرد ميثم الموسوي من البث يلا سمعتوا على مود غلط يطرد سيد ميثم الموسوي انت الان مطرود من التشيع افرض خطا تطرده ليش؟ شوفوا اخواننا انت لو قول وفعل ها؟ لو كبرياء وعظمه فاشله شفتوا اخواننا؟ على مود خطا خطا واحد يطرده للي يقول له انت العالم الكبير وهو يقول له الباحث القدير. ما شاء الله اه شو نسميه سجع لطيف حلو يعني بيناتهم. عالم كبير وباحث عالم كبير وباحث قدير شايفين اخواننا؟ شايفين شلون اسقطوا انفسهم؟ شايفين اخواننا؟ شايفين؟ زين الان وراء ما يقول اني شوفوا انظر لمدرسه اهل البيت شفتوا اللسان الطويل الرباط الطويل شفتوه؟ والعز... آه؟ والعلم القصير بقصر لحيته افتهمتها الان؟ أسمعكم مرة أخرى راح يطرد سيد ميثم وأنا أقول لكم في كلام سيد ميثم في خطأ كبير بعدين أقوله التجير ميثم الموسوي وإذا هو قال هذا الكلام الآن نطرد ميثم الموسى من آه. ومن البث يلا تفضل يلا عرض عرض جيب آه جيب اعرض التسجيل اعرض التسجيل اعرض التسجيل يلا اعرض التسجيل يا بدر اعرض لا ما تراجع ما تراجع لا لا, لا, لا. شفت التسلط والصياح والعياط اعطيه لما اقول لكم المؤمن كيس فطن هذا كيس قطن اعطيه دقيقه خلص تفضل فلان دقيقة اقطع صوتكم ورد دقيقة والسلام عليكم لا علم لا اخلاق تجبر كبرياء احنا نريد نكشف مسألة لان هذول اصحاب مشروع لكي التاريخ بكرة اخواننا بعد بكرة عرفتوا لا يقولون ما حد تصدى لهم ما حد تكلم وكبروا واحنا كبرناهم الغدير ما تكبر هيك ناس مسؤولية شرعية لا حد يجي يلعب على نفسه يفكر هو يزكي يسويها مسائل شخصية ووالله هذا ميثم الموسى لي رسالة لو أخليها ماكو واحد يشتري فلس بعد بس أنا خليتها وحتى عرفتها عرفت ليش لأنه واحد يريد يدافع عن الثاني واحد يدافع عن الثاني لأن واحد يفكر بالثاني يكبره وأنا الأخ سيد ميثم وكل شيعة على عينه وعلى رأسي لكن أساليبهم انحطت مئة بالمئة على مود الأنا ماكو مجاملة ماكو ما مجاملة ما مجاملة ليش ده يسمون ويتكلمون باسم التشيع شلون قبل ميثم انه هذا يقول عن نفسه ينظر لمدرسة أهل البيت عرفتوا على كل حال الآن نكمل. رجعت رجعت. يا الله. إيه عرضه. أنا عرضه. لا لا لا اصبر اصبر اصبر, أصبر يا سيد. سيد أرجوك اصبر اصبر. أبو محمد أنت صادق أم كاذب؟ إذا صادق أعرض التأجيل. يلا ننتظر. سأبحث عنها سأبحث هاي كل مرة سأبحث شوف أخوان بس لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة يا أهل السنة. سمعتوا؟ هاي للمرة الثانية. منه الدكتور عثمان ما اش اسمه نسيت اسمه هو هذا هذا بالبالتوك فاشل بس يريد يحرك عنده قناة يريد لايك عرفتوا ورجع مثل ما كان يتكلم يا أهل السنة ويا من ويا يا سلام سلم الآن ويا هذا عرفتوا اخوانا عرفتوا عرفتوا شوفوا اخوانا فإذا نحن أبناء مبادئ احنا ابناء مبادئ عرفتوا اخواننا والله يا عمي جابر ماكو واحد ما يعرف التنظير شنو معناته يا عمي جابر يا طيب ماكو واحد اكو واحد ما يعرف معنى التنظير اخواننا يعني هو اللي مثل الفهم الحقيقي لمدرسه اهل البيت وائمه اهل البيت ما قالوا قالوا كلنا تبع وتبع لحبيبنا مصطفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جيد؟ لا هو جابر ثاني نعرف جابر الاول وجابر الثاني نعرفكم، واكو جابر ثالث حبيبي عرفت؟ مو بس انت وهو نعرفهم نعرفهم للعم جابر الطيب نعرفه. وخلي يكون في علمك هذا سيد جابر <تصفيق> هذا سيد جابر يا شيخ عرفت حبيبنا؟ اخواننا؟ بس يجوز ام سيد ما ادري. فهذا معنى التنظير إنه فقط من عندي أخذوا معالم دينكم لأني أمثل مدرسة أهل البيت شوفوا أخوانا شوفوا التكبر والتعجرف والأنا هذا في ميزان الشرفاء اللي يطلبون العلم اللي عندهم تقوى جيد هذا ما ينشرى بعفطة عنز هذا الادعاء ما ينشره. والان رجع جيد بعدنا باول الطريق تعبت شو نسوي لك؟ لا تروح اللي ميدان تتعبي. حياك الله تعب ما شاء الله انت شفت 23 سنه احنا ما تعبنا وان شاء الله ما نتعب. يلا الله يساعدك سلم لنا زين الان للمره الثانيه في نفس الحلقه شنو؟ يدين اهل السنه بواحد ساقط في كل معنى الكلمة بعقائده الوهابية يصيح مرتلخ يا أهل السنة يا علماء السنة أخوانا الآن لما السنة يحقد على الشيعة حقه لو لا ها أخوانا لما يطلعوهم للشيعة شوفوا أخوانا بالخليج وغير الخليج من الدوائر الحساسة وسووها هاي من وراء من أخوانا من وراء من من وراء من, من وراء هيك ناس مو من وراء الناس اللي يريدون المحبة تسود بين السنة والشيعة واحد يدعم الثاني الان دماءنا مخلوطة احنا والسنة في الحشد مخلوطة لو لا خليج واحد يقول لا وان شاء الله قريبا راح نطلع لكم احد السنة وتعليقاته وشوفوا شلون يتكلم بالدفاع عن السنة وهو شخص واحد ان شاء الله قريبا نسيت اسمه آه يسوي هو على على اليوتيوب بصمات والله لما انت سمعه يقول هذا قلبه محروق على ألفة السنة والشيعة ومن غير العلماء المعروفين الكبار وعليكم السلام يريدون يقولون للوهابية وآل منشار وآل طشار وآل تفجير إنه إحنا وعليكم السلام إحنا أمة واحدة مسلمين سنة وشيعة عدنا مشتركات ندافع عن بعضنا ويحمي بعضنا الآخر هذا التآلف وهاي الرحمة اللي بالمقاومة في لبنان في اليمن في سوريا جيد في القدس الله يحميهم هاي الالفه والمحبه دساوه دمرت المشروع الامريكي اتدمر اتدمر المشروع الصهيوني اتدمر وقاعد حضره جنابة ابو ربع اللحيه ها يعني ما عنده علم كامل ولسانه طويل ارباط يضحك على الامه الاسلاميه خلوا لي لايك واشكر ذو الفقار ليش لان مجد بي وقال روح القناه روح القناه <تصفيق> عرفتوا اخوانا اهم شي اللايك اهم شي اللايك اعيد لكي تعرفون المساله مو شخصيه يا طيبين واللي يريد يضحك على روحه مسويها شخصيه هاي مساله اخرى تخصه اله وتخص جهله في تقييم الامور اعرضه انا أعرض. لا لا لا أصبر, اصبر اصبر اصبر يا سيد سيد ارجوك اصبر اصبر سكته سكته اسكت اسكت انت منو امام ابو ربع لحيه ورباط انت منو حاضر؟ اسكت اسكت، اسمعوا شو راح يحكي. ابو محمد انت صادق ام كاذب؟ اذا صادق اعرض التسجيل، يلا ننتظر. سأبحث عنها سأبحث عنها هاي كل مره سأبحث، شوف اخوان بس لحظة،, لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء من تفخرون بهم؟ أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة أهو اخواننا هذا هذا دجل وكذب ونفاق لولا. يقول له للوهابي ويحكي ويا الوهابي ويتكلم مع السنة وعلماء السنة هذا يمثلكم شو هاللعب هذا شو هالتفاهة بالاسلوب افتهمتوا يا ناس المسألة مو شخصية اللي عد ذمة وضمير واخلاق واحساس يعرف هذه المسألة مو شخصية هذا تاريخ دي يمشى علينا اخوانا انت تروح تطلع كلمة من كتابة ها مكتوبه بكتاب حجري ما مطبوع وتجيبه من التاريخ لكي اما تدعم او تدين هذول منين لهم هذا أه شيء يعني هذا الاسلوب العبقري على اساس شنو يا اهل السنه يا اهل السنه ما تستحي هذا الاسلوب هذا؟, هذا علم هذا علم هذا واحد كلام واحد ينظر لاهل البيت على كل أنا أعتقد الأبرار الطيبين من الشيعة اللي عملهم فقط وفقط وفقط لله يعرفون الآن مسؤوليتهم شنو ولازم يفهمون إحنا موقفنا موقف يدعم أم يقف مع أخواننا المنهج والأسلوب هذا أسلوبه أول يا سلام سلم وهذا أبو عثمان ما شو اسمه هذا الثاني اخونا مو بس انت لان احنا منحشي هوايه احنا ننصح وتروح النصيحه ننصح وتروح النصيحه الان يبهذل الامه الاسلاميه السنيه من ورا واحد وهابي منحرف كل شيء يعرف يقول له يا اهل السنه الله ولذلك لما قلنا ربع لحيه ورباط لا علم كامل ولسان طويل عرفتوا اخواننا ليش نسميه عرفتوا الان مزعوج فلان ربع لحيه اخواننا واحد كتب لي هاي غيبه قلت له انت تعرف الغيبه شرعيه شنو ما يعرف حتى الغيبه ما يعرف اخواننا الغيبه تدرون شنو يعني مساله تصير بالخفاء وانت تعرف انه ما لازم تتكلم بها وتتكلم بها بالعلن ترى هاي الغيبه روحوا اسالوهم مراجعكم روحوا اسيلوه من تقلدون عرفتوا اخواننا اللي توقعون لا هذا بده يحكي وفاتح قناه واللطيفه اخواننا مسوين جروب خلي هاي هم ما تقول هو اسماءهم موجوده عندي مسوين جروب شنو هذا الجروب والله يستر منهم وقائدهم هو هذا هذا الجروب الباحثين المحاورين الشيعه وهذا راس القطب مالهم، انتم تعرف الباقين شنو؟ عرفتوا اخواننا؟ عرفتوا حبايبنا؟ هذا القطب مالهم الراس الاول وزحزحه حتى المسكين اخونا عقيل عراقي زحزحه واخذ مكانه ها؟ ولعب هاي اللعبه لكي هو يتصدر. الأنا وما أدراك ما الأنا فإحنا نقول هي ناس ما يسوون بعرة بأسلوبهم بمنهج أهل البيت لا يفكرون إحنا نجامل ونلعب زين الآن يقول له أطرده سيد ميثم أطرده يطرده ليش سوى تطرده على موت خطأ أفرض خطأ ليش ما تصلح له ليش تطرده شوف التكبر سأبحث عنها سأبحث عنها هاي كل مره سأبحث شوف اخوان بس لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه يا اهل السنه بالله عليكم اهؤلاء من تفخرون بهم؟ اهؤلاء من يمثلونكم؟ يا اهل السنه هؤلاء مشايخكم؟ يا اهل السنه هؤلاء فخركم؟ يا اهل السنه هؤلاء من يمثلونكم؟ كل مره اقول له اقرا اقرا الناس يقول انا ما عندي سوفاتي الان يكذب على السيد أقول له إحنا نريد نتخلص من هذا الرافضي لم يتصلوا لم يتصلوا أخونا أبو استحي تقدر تأخذ المايك حبيبنا وتعترض براحتك ها حبيبنا إلا أنا معاوية إلا أنا معاوية حبيبنا وأخذ المايك واعترض عندنا حرية كاملة على كلنا لا إله إلا الله الجبناء هنا ينكشفون بالغدير والمتسوسين ينكشفون هنا بالغدير واللي يلعبون تكشفهم الغدير هوايه يعني مثلك وامثالك ما نجحوا حبيبنا أساتذة بالفن ها بالفن التدليسي واللعب ما نجحوا هو هذا أبو ربع لحية ورباط ما نجح اتمنوا نسمع أخواننا لم يتصل الله اسألهم الله اسألهم أنه مستعد نوريك الاتصال لم يتصل فالآن الله الآن. الله السيد الله ميثم الله ذهب الله إليكم السيد ميثم ذهب الله إليكم في عقر داركم كل مرة أقول له أقرأ أقرأ الناس يقول أنا ما عندي سوف أتي. الآن يكذب على السيد أقول له إحنا نريد نتخلص من هذا الرافضي لم الله يتصلوا الله لم يتصلوا الله أعلم. الله أعلم. لم الله يتصلوا. الله أعلم. يتصلوا شفتوا أخواني يريدهم مثل سيد ميثم الله يحفظه والباقيين ليروحون للقنواتهم لازم يجون يما افتهمتوا اخواننا اللعبة يريد مثل الشيعة وينظر لمدرسة أهل البيت عرفتوا؟ يعني مدرسه اهل البيت مو كامله هو ينظر لها هو يكملها عرفتوا عرفتوا اخواننا يا اهل البيت انتو ديش ما كملتوا دينكم بحسب ابو ربع لحيه ورباط يجي ينظر مدرسهكم استغفر الله ربي وايتو لك تعجرف تكبر مشروع هو مشروع لا اسالهم لا انا لا مستعد ان اوريك الاتصال الله الله لم يتصلوا فالان الان السيد قال. ميثم قال. ذهب اليكم السيد ميثم ذهب اليكم في عقر داركم سحقكم سحقكم لانه سحق. خلاص ما في في حيطان يا اخي في حيطان سحقكم شوفوا تدرون ليش؟ يقول سحقكم يقول هذا اللي يسحق الوهابيه يجي يمي بالقناه مالتي لكن هاي من يفهمها وين سحقهم وين سحقهم قعدوا اتجسروا على مؤمن الطاق وبالله والله والله أنا هذه ما أنساها قال له شيطان الطاق لو كان شوية عدة تشيع حقيقي كان هذاك الوقت انسحب سيد ميثم عرفتوا أخواننا نفس الوقت كان يقول هنا أنا اما يعتذر وهو قال طلب اعتذر اعتذر ما اعتذر وكثر كثر منها ها الناصب الوصابي وما انسحب ليش ما انسحبت؟ تخلي عندك صفحه مشرقه اي نعم نعم نعم نعم وكررها وكررها وكررها وهسه هذا قاعد انا اقول سحق نفسه لما ما انسحب مو سحقهم سحق نفسه عرفتوا اخواننا؟ سحق نفسه ما سحق الوهابيه، الوهابيه مسحوقين وهذا ابو ربع لحيه ورباط سحق نفسه عدما سمى الوهابي سني ويعيط ويصيح يا اهل السنه نكمل قال آه ما في ضرب بالميت حرام الضرب في الميت حرام. خالد الوصابي مات مات مات لأنه مات عجيب خو اترك الحديث عن الوهابية ماتوا الوهابية بعد <تصفيق> لا هي لا هي لا والله مصيبة يا رب لأنه ماتوا الوهابية كلهم من زمان لكن اشقد قد لطيف إخواننا لما الإنسان يقول إخواننا ممن يجب أن نأخذ الدين تعالوا نطرح مسألة ونتفاوض بها التطرح اللي عندك بعديل بأخلاق وأنا اللي عندي وأخلي الناس هم يحكمون يا أخوانا هاي مسألة خلافية مدرسة أهل البيت تقول كذا جيد جيد وأنتم تقولون هكذا جيد أنا ما أدري تعمل ملخص حبيبنا <تصفيق> اللي تفهمه طينة تلخيصه زين واحنا نكون اخوة واحد ما يكفر الثاني وما نخلي الوهابي يمثل اهل السنة واصيح يا اهل السنة ينشر التسجيل واسمع ونفس الوقت هم شنو اخوانا هذا السني يطرح اللي يريده والناس يسمعون لا الوهابي يمثل السنة صح له لا ولا المنحرفين مثل ياسر الخبيث وأتباعه وهذول و... و... يمثلون الشيعة أبدا نطرح رأي ونقول هذا منهج أهل البيت وهذا المراد من منهج أهل البيت وهذا قاعد يعيط واللي وياه منه وهابية ويعيط يا أهل السنة التقي... سأقول لأتقل الله هو... أنت وين تعرف الله؟ لو تعرف الله هذا مو أسلوبك اللي يعرف الله يخاف من الله أنا جاوبة لأنه مات ما في ما في خالد ما في في في فقط المذير وحيطان لك يا أخي في فقط كاميرا تتفهم شوفوا أخواننا أسئلوا كل عراقي شنو معناها لك كل شيء ما أريد منكم كل واحد يسأل هذا يريد يدعو لمنهجه للبيت ينظر يقول لك للخصم ها اشيلوه قولوا له شنو معنى لك هذا شوفوا اخواننا شنو معنى لك وانت تحكي باسم اهل البيت وتنظر لمنهج اهل البيت ولك لك شنو يعني لك شنو شنو ايش العراقيين راح تعرفون معنى لك حرام الضرب في الميت حرام خالد الوصابي مات مات مات لانه مات عجيب وانا جابك لانه مات ما في ما في خالد ما في في في فقط المذيع وحيطان لك يا اخي في فقط خالد كاميرا تتفهم هاي للمره الثانيه شو عندك معي نزار شو تسوي؟ الم هل... الم يقل استاذ ميتم أننا نحن لدينا اتباع للامام فقط يا أخي إحنا عندنا الرجل يكون إمام أنت أيد تفضل اتباع للامام فقط إيه بناحية الإمامة سمعت سمعت في الإمامة للإمام مش للإمامة فضت سيد فاطمة إمام تفضل سيد الإمام الإمام هو للإمام فقط الاتباع للإمام الإمام هو للإمام فقط واضح هذا هو جوابي هذا هو جوابي ولم اقل ان فاطمه لا تتبع والامامه للرجال ليست للنساء هذا كان جوابي واضح سمعتوا اخواننا شوفوا المصيبه وين اخواننا الامام يتبع لانه شنو؟ لانه حجه شو هذا الخطا اللي وقعوا به؟ لانها حجه صح لو لا؟ لانها حجه إنت تأزل المرأة أن تكون حجة والرجل أن يكون حجة والحجة تعطيها للرجل وتسحبها من الزهراء عليه أساس لما وقفت السيدة الزهراء بوجه أبو بكر كانت حجة لولا إخواننا هذول مصيبة لما يحجون باسم أهل البيت ومدرسة أهل البيت مصيبة مريم عليه السلام كانت حجة لولا شوفوا كانت حجة، الامام حجة، اما ظاهر واما مختفي، ولذلك اصبح امام. نعم مولانا الكريم، انت شايف اللعبة وين؟ من الطرفين. حتى ميثم وقع في نفس المأساة. شو هالكلام هذا؟ شو تمثلون انتم؟ شنو؟ وينكم؟ ولذلك أخواننا حبايبنا يا أنصار أهل البيت يا محبين أهل البيت هؤلاء أخواننا الرمز مالهم ربع لحية ولسان طويل ورباط شايفين شايفين أخواننا إحنا ما عدنا أسلوب إحنا حبيبنا نظهر الفهم اللي نفهمه عرفت أخونا وإذا نغلط واحد يقول لنا غلطتوا والله نبوس راسه. ما ما عندنا شيء. عرفتوا اخواننا؟ ما ما عندنا ما عندنا أبداً. اللايك نعم نعم أنتوا لازم تخلون لايكات. نعم رفعوا رفعوا رفعوا المستوى اخواننا لايكات لايكات. بلي وتشكر من أهل اللايكات. لا واللطيفة آخر مرة انه السبت والاحد وكذا واعتذر وهاي وارتاح وما ادري شنو الاخر خروية على الخط يقول له؟ يقول له اي انا راح افتح القناه مالتي ميثم سيد ميثم الله يحفظه انا راح افتح ها انا انا انا صدقني انا اريد اقول افتح افتح انت تريد الدنيا كلها ترجع يامك لان انت المنظر ها وانت الاستاذ العالم الكبير الذي يقول له سيد ميثم لا جاء قبلك ولا ياتي بعدك. اخواننا تدرون هاي الكلمه كم يحاسب عليها الانسان؟ ها؟ وراحت الزهراء بعد مو حجه على ائمه اهل البيت. لانه يجب اتباع الرجل هاي منيلكم هاي مالي يعني اخواننا ما بيننا وبين الله كلها عركه اذا كان علي بن ابي طالب ما موجود والحسن والحسين ما موجودين بقت الزهراء مو يجب ان ناخذ منها الدين؟ ها اخواننا لان هي التي طهرها الله هي ايش بيكم انتم؟ اقلها اقول له انه لو لم يكن الحسنان وعلي بن أبي طالب وجب علينا أن نرجع للزهراء ايش بيكم التو من لكم هاي المعلومات منين من أي مدرسة اللي تنظرون إلى لا حول ولا قوة تقريبا. لا واللطيفة واحد باحث كبير والآخر عالم كبير والله مصيبة والله مصيبة يا رب أنا أقول وأوصي وخصوصا كلمتي مو بربع لحية ورباط لا اخونا سيد ميثم اتق الله وفكر جيد جيد ولا تضيع لا يضيعوك جيد واذا انت تري تضيع نفسك انت حر سلام ورحمه الله فهمت نزار استوعبت هل فاطمه هل لا الامام رجل افهم اه هشلون هاي هذه شوفوا اخوان بس الرجل حجه المراه مو حجه اسمعتوا ها سمعتوا اخواننا؟ السيدة الزهراء مو حجة. زين الله اصطفى مريم. جيد؟ اصطفى مريم، اخونا لا تخلي كذا. رجاء اذا ما تدري ممنوع. ينقطوك مرة اخرى اخونا. عرفتوا اخواننا؟ عرفتوا؟ هذا شنو هذا؟ يقولوا انا انظر لمدرسة اهل البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. فاتحينهم قنوات ايه ومسوين جروب المناظرين الله يا سلام عليك الله يا سلام عليك لا اللطيفة واحد من الجروب <تصفيق> مال المناظرين واخوه ده يناظر يطب يزاحم اخوه الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم شو هالتنظيم الرائع شو هالتشيع البديع اللي عندكم؟ شو هالعلم؟ شو هالاخلاق؟ اي أيوة والله اي أيوة والله اي أيوة والله اي أيوة والله أيوة على كل حال الامام العسكري سلام الله عليه احد الاخوان يقول هذا حديث موجود عن السيد العسكري واحنا نعرف به انه السيده الزهراء حج على ائمه اهل البيت من ولدها. يجي يقول لك ناخذ الدين فقط من الرجال. ربع لحيه ورباط علم ماكو ولسان طويل، شو تسوي؟ اي هذا هذا شلون شلون شلون مصيبه؟ الحمد لله على هذه النعم. والله العظيم انت الله ارسلك نعمه اسمح لي اذا تسمح لي اذا ما أعرف يبدو الصوت ماذا ذات تسمع. تسمعني او لا شلون شلون شلون الحمد لله على هذه النعم والله العظيم انت الله ارسلك نعمه اسمح لي اذا تسمح لي اذا ما أعرف يبدو الصوت ماذا ذات تسمع. تسمعني او لا انا طبعا ما سمعت الامر منهم الان انا اسمع من السيد ميثم الله يحفظه سيد ميثم سؤال حول موضوع الامامه اي ان الامام متبع فهل فاطمة, متب... فاطمه متبع طبعا فاطمه في ذلك الزمن كامام هو علي بن ابي طالب عليه السلام هو امامها هذا هو جواب السيد ولا انا غلطان سيدنا؟ صحيح صحيح حجي هو السؤال عن الاتباع كامام نعم عن الحجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حجه على الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو قدم قدم مقدمه مقدمة قال انه الشيعة ما يقولون بالمرأة جواز تقول للمرأة تكون مرجعية زين ما يقولون بهذا قلت احنا المسالة القياس المرجعية على مسالة فاطمة السلم مسالة باطلة سمعتوا أخواننا ها سمعتوا سمعتو؟ هاي المصائب التي يتقولون بها على اهل البيت صلوات الله عليهم احنا هنا نوقف وعندنا حلقات وحلقات وانا اقول للذي سال ما معنى ربع لحيه ورباط ان شاء الله أخذه الجواب، اي معترض على الميكروفون نقدمه. يعني ماكو علم ولسان طويل ويدعي انه ينظر لمدرسه اهل البيت. عرفتوا اخواننا؟ عرفتوا؟ عرفتوا حبايبنا؟ فأي معترض يقدر يرفع يديه يعترض وإحنا بخدمتكم ووالله ثم والله ثم والله ما عدنا شيء شخصي ما عدنا شيء شخصي لكن أجي أدعم واحد ربع لحية ما عنده علم ولسان طويل يدعي على التشيع يعني هذا صاحب مشروع وإحنا يجب أن نقف أمام هكذا مشاريع باسم التشيع جيد لكي لا يستفحل وبعدين يجون شنو؟ يظهرو اكثر واكثر مثل ما دعموا منه حسن ياري شيطان ياري انا اسميه المنحرف عرفتوا اخواننا؟ والخبيث بلندن الثاني هذولا احنا وقفنا امامهم يشهد الله ويعلم عد ما كانوا بالبالتوك مثل ما هذا الان بالبالتوك ويهوس مهلا يصير صاحب مشروع, مشروع نقف أمامهم كما كانت مسؤوليتنا ان نقف امام هؤلاء ووقفت الغدير ونبقى ما دام احنا احياء ونسمع ونعرف الانحرافات وعندنا حجج عليها عرفتوا نقف امامها لكي لا يجي التاريخ ويقول هذولا وين كانوا الشيعة ما وقفوا بوجوه هذول المنحرفين ربع لحيه ورباط يطلع ينظر ها اخواننا واما اللي يسالني ودائما إيه نعم نعم نعم نعم هو هذا كلامنا زين الآن أنا أسأل سؤال لكي ننهي أخوانا الآن اللي يريد يدمر الشيعة منه ها مو أبو منشار وصهاينة هذا لو عده شرف شيعي وعده غيره شيعية أبو ربع لحية ورباط ملازم يسوي ها أخواننا وعد قناة وعد حرية يسوي برامج يكشف هذه المؤامرة صح له لا أخواننا صح له لا وين شفتوا هكي برنامج نعم ماكو كو برنامج أبدا زين شفتوا عد برنامج ضد ابن مثيل اللي يقول انا الامام المهدي شوفوا لكي تعرفون ما عنده لازم يسوي برامج تعالوا هذول كذا زين يسمي الخبيث بالشيخ يعطيه رتبه رسميه شيخ مو لازم يسوي ويدافع عن التشيع ما دام هو منظر لمدرسه أهل البيت وكذلك الغزي وشيطان ياري ها اخواننا وصع عليك اللي بالعراق مثل كذا وكذا وكذا صح لو لا وينك وين دينك لان هو هم صاحب مشروع فهمتوا اخواننا الان الامه نعم صرخي وغير صرخي هواي السلابات سلابات هوايه وين غيرتك وين شرفك ابو ربع لحيه ولسان طويل وينك وين مشاريع ها هاي مشاريع التشيع له لا اخواننا ولكن وين ها وين قعد ها بقلعه البعثيه اللي مسميها نفسها كانت قلعه التشيع نفس الاسلوب نفس الكذا نفس هذا ومن تكبر عليها هم ما طاب من يمهم انا انا انا الذي لا يعرف الا انا هذا لو شريف بشرف التشيع يقف مع الشعب اليمني هذا لو شريف بشرف التشيع يقف ضد المنحرفين اللي يريدون يدمرون العراق هذا لو شريف يقف ضد المنشار والصهاينة جيد والفلسطينيين لو كان شريفا شيعيا والله الله ليستر من وراء ومن وراء مشروعة ولكن احنا افتهمنا الحمد لله احنا افتهمنا بالغدير